За зміни до бюджету на сесії проголосувало 37 депутатів. Відтак, доходи бюджету громади наразі становлять 3,3 мільярда гривень, видатки в цілому – 2,7 мільярда гривень. Хмельницький міський голова Олександр Семчишин говорить, додатково 155 мільйонів гривень отримали як із залишкових коштів, так і з субвенцій з держбюджету. Насамперед, це продовження підготовки до зими 2001-2022, це придбання піщано селяних сумішей солі, це і фінансова допомога для наших теплопостачальних підприємств, продовження е, ремонтів, реконструкції і так далі. Це додатково 25 мільйонів на будівництво палацу спорту, це додаткові кошти для повного фінішу в серпні місяці по НВО номер 1 Додатково з бюджету громади візьмуть і один мільйон гривень на ремонт доріг, розповідає виконуючий обов'язки начальника управління комунальної інфраструктури міста Василь Кабальський. Ремонт асфальто-бетонних асфальтних доріг на наших населених пунктах, які відійшли до Хмельницької міської громади. Це проведення поточного ремонту, ліквідація ямковості. Додає, сума буде взята лише на села громади. Більша частина питань порядку денного стосувалась ведення господарства, каже Хмельницький міський голова Олександр Семчишин. Відтак у порядку денному на це винесли 36 питань, які розробляло управління земельних ресурсів з головуючою Людмилою Матвієвою. Це питання індивідуальні наших мешканців – це питання юридичних осіб, це питання земельні майнові одним із питань порядку денного було створення постійної комісії, встановлення факту отруєння бджіл в громаді. Голова комісії з питань охорони навколишнього середовища Сергій Болотніков говорить: винесення питання ініціювали через скарги мешканців. Багато є інформувань від фермерів, від пасічників на звернення на нашу міську ОТГ. І будуть залучені депутати, будуть зазлучені фахівці міської ради і інших структурних підрозділів будуть оперативно реагувати, коли будуть виявлені факти загибелі бжіл, будуть виїжджати, розслідувати і будемо реагувати вже згідно звернень по закону. За створення комісії проголосували одноголосно. Загалом народні обранці на сесії розглянули 122 питання порядку денного. Діана Колесник, Іван Мовчан, Новини на Суспільному, Хмельницький.